زندگی اور موت کا پتہ کوئی نہیں حضرت کب چاہے کس کی زندگی کا دیا بجھ جائے اور صاحب انسان کے دنیا میں آنے کا تو وقت پتہ چل جاتا ہے نو مہینے پہلے ہر بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ یا بچی اس دنیا میں آنے والی ہے اب انسان کے آنے کا وقت تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے لیکن جانے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے حضرت تو اپنی تنہائیاں اپنے دن رات اپنے روزمرہ کے کام اور اپنے اعمال اس طرح کے بنا کے رکھیں کہ جب بھی اس خالق کے کائنات سے ہماری ملاقات ہو تو ہمارے اعمال صالح ہوں اور ہمارے چہرے جو گئے اس قابل ہوں اور ہم خود اس قابل ہوں کہ اس بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو سکے عزیزا نے محترم قرآن مجید کی جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب ال سے درشاد فرماتا ہے کہ یوم ولا ناصر کہ قیامت کا دن جو ہے یہ وہ دن ہے کہ جس دن سب کے نامہ اعمال کو ظاہر کیا جائے گا کھولا جائے گا دیکھا جائے گا دکھایا جائے گا پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فمال ہو من کو ولا ناصر اور اس دن نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اور نہ ہی کسی میں یہ طاقت ہوگی کہ وہ اپنے اعمال اپنا نتیجہ اپنی مرضی کے مطابق لے سکے عزیز محترم جیسے ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے جب ایگزام دیتے ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے صرف ایگزام دینا نتیجہ کیا آئے گا کیسا آئے گا وہ ہماری مرضی نہیں ہے ہمارا کام ہے امتحان دینا امتحان سینٹر میں پہنچنا پرچہ حل کرنا اب ہم کہیں کہ رزلٹ بھی ہماری مرضی کا آئے تو یہ ہو نہیں سکتا ہمارا کام ہے عمل کرنا ہمارا کام ہے عبادت گاہ میں پہنچنا اس کا نتیجہ اس کا ثواب اور اس کا اجر جو ہے اس خالے کے کائنات نے دینا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا ہمارا جو کام ہے ہم نے وہ کرنا ہے تو یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ آپ نے مثنوی شریف جو لکھی گھر اگر اس کو آپ پڑھیں نا شریف اردو میں ترجمہ اس کا آ چکا تو آپ نے بڑی ہی کمال کی حکایات اور مثالیں بیان کی ہیں اور ہمارے جیسے بندوں کو سمجھایا ہے کہ زندگی اصل ہے کیا زندگی کیسے گزارنے کا تو اب لکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرانے والا ہر روز اپنی بکریاں لے کر جاتا جنگل کے کنارے پہ چرا کے واپس گھر تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کی ایک بکری جو تھی وہ شرارت کرتے کرتے جنگل کے اندر چلی گئے تو رات کا وقت ہو رہا تھا اندھیرا چھا رہا تھا تاریکی تھی تھوڑی بکری بھاگتی بھاگتی جنگل کے اندر چلی گئے تو وہ چرواہا جو تھا وہ اس بکری کے پیچھے پیچھے گیا اور جا کے اس کو پکڑا اور جیسے اس کو پکڑنا تھوڑا اندھیرا تھا تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ لکھتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ اندھیرے میں جنگل کے اندر نہ کوئی چیز چمک رہی ہے بڑا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا تو پہلی دفعہ دیکھی تھی اس نے اس کو پتہ نہیں تھا جیسے آج ہم علماء سے صلیحہ سے اولیاء سے مساجد سے مدار سے دور رہتے ہمیں بھی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو وہ بھی ایسا بندہ اللہ والوں سے دور رہتا علماء کرام سے دور رہتا علماء کرام کی محفلوں میں نہ بیٹھتا اس کو بھی کسی چیز کا علم نہیں تھا تو وہ جو چمکنے والی چیز تھی نا پتھر جو تھے اس نے جھولی میں جتنا بھر سکتا تھا اس نے بھرے جتنا اس کی جھولی میں آتے تھے اس نے اٹھائے اور وہاں سے چل دیا اور پھر راستے میں نا ایک ایک پتھر گلیل نکال کے نا اس میں لگا کے کبے اڑا رہا ہے اب ہیلا جو ہے پتھر جو ہے چمکنے والا اب اس کو گلیل میں ڈال کے کبھی ادھر سے کوا اڑاتا ہے کبھی ادھر سے کوا اڑاتا ہے شگر لگا ہوا ہے آخر میں آ کے ایک پتھر بچا تھا تو اس نے وہ گلیل میں ڈالا اور اس کو کھینچ کر ایسے مارنے ہی لگا تھا کہ اس کے اوپر نہ ایک زرگر کی نظر پڑی ایک سنار کی نظر پڑی جو سونے چاندی ہیرے وغیرہ کا کام کرتا تھا تو اس نے دیکھا اللہ کا نیک بندہ اتنا قیمتی پتھر ہے اور یہ کر کیا رہا ہے اس کے ساتھ تو اس نے اندازہ لگایا کہ یہ اس کے ساتھ نا پرندے اڑا رہا ہے تو اس نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا اللہ کے نیک بندے تجھے نہیں پتا تو کیا کر رہا ہے تجھے نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے کہنے لگا حضرت جنگل میں گیا تھا وہاں سے ملا مجھے چمکنے والا پتھر ہے اور میں اس کے ساتھ آتے جاتے نا کبے اڑا رہا ہوں اور کہنے لگا اللہ کہ نیک بندے تو نہیں جانتا لیکن میں سنار ہوں میں سنارا ہوں میں زرگر ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ جو تو نے اٹھایا ہوا ہے نا یہ ایک چمکنے والا لال ہے ایک چمکنے والا لال پتھر ہے اور شاید اس کی قیمت تیرے اس پورے علاقے میں کسی کے پاس نہ ہو یہ اتنا قیمتی ہے اور تو اس کو ایسے ضائع کر ہی جا رہا ہے تو وہ جو چرواہا تھا وہ حضرت جی سارے کو پکڑ کے نہ بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا تو وہ سنارا جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہنے لگا یار تیرا نقصان ہونے سے تو میں نے بچا لیا تو پتھر کو مارنے لگا تھا میں نے بچا لیا تجھے پتھر تو تو نے نہیں مارا تو روتا کیوں گیا تو وہ کہنے لگا کہ یار ایک پتھر میں پھینکنے لگا تھا تو میرے ساتھ غصے ہوا لیکن میں تجھے کیا بتاؤں مجھے پتہ ہی نہیں تھا صبح سے لے کر اب تک کئی سو پتھر میں ایسے اڑا چکا ہوں کاش کے مجھے پتہ ہوتا کہ یہ پتھر قیمتی ہے تو میں اڑاتا نہ تو پھر مولانا روم رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ حکایت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جیسے اس چرواہے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پتھر قیمتی کتنا ہے اور وہ ان کو ضائع کر ہی جا رہا تھا ایسے ہی آج ہمارے جیسا بندہ ہے جو علماء کی محفل میں نہیں بیٹھتا جو اولیاء ازام کی قربت میں نہیں بیٹھتا تو ہم بھی اپنی سانسیں جو اتنا قیمتی ہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ ایک ایک ہفتہ ایک ایک دن ہمارا قیمتی ہے اگر ہم بیٹھے نا ان کی محفل میں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری زندگی کتنا قیمتی ہے تو ہم بھی تو اپنی زندگی ہر روز ایک ایک سانس کر کے ضائع کری جا رہے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ ہم علماء کرام کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں ہم کسی ولی کامل کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہم ان کی تعلیمات پڑھتے تو ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے جمعہ کے روز ہم آتے تو ہیں محافل پہ ہم جاتے تو ہیں سنتے بھی ہیں لیکن سن کے ایک کان سے دوسرے سے نکال دیتے ہیں عمل نہیں کرتے تو جیسے وہ غلطی کر رہا تھا ویسے ہم بھی غلطی کر رہے ہیں یہ سانسیں بہت قیمتی ہیں صاحب ان کو ضائع نہ کریں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزاریں دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں دنیا بڑی بے وفا ہے اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی حضرت کوئی بھی ایسا بندہ جو اس دنیا سے گیا اور اس نے جا کر کہا یا کسی کی حالات زندگی اٹھا کر دیکھے اس نے لکھا ہو کہ حضرت اس دنیا نے کسی سے وفا کی نہیں کسی سے بھی اس نے وفا نہیں کی یہ بڑی بے وفا ہے اور آج ہر بندہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے جی اور جنہوں نے قبر میں آ کے ہمیں چھڑانا ہے جنہوں نے ہماری شفات فرمانی ہے آج ہم ان کی سنت کو بھلائے بیٹھے گئے آج ان کی سنتیں ہمارے سروں پر نہیں ہے اور جو بے وفا ہے جس نے ہمیں کچھ کام ہی نہیں دینا کچھ فائدہ ہی نہیں دینا اس کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جو چیز ہمارے فائدہ کے لیے ہے اس کو ہم بلائے بیٹھے ہیں حضرت اور زندگی ہر روز یہ گھڑی کی سوئی جو ہے نا یہ جیسے ہی چلتی ہے نا ایک ایک سیکنڈ یہ ویسے ویسے ہر روز ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں بلکہ یہ سمجھو حضرت میرے بھائیوں کہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں اور یہ تاریخ کا بہت ہی پیارا نام گیا حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں آ کے جب ان کی لو لگی نا اللہ کے ساتھ ہم نے پہلے بھی آپ کو ان کی حکایات سنائی ہے ان کی جب محبت جب ان کا کنیکشن جب ان کی لو لگی نا اللہ کے ساتھ تو انہوں نے محبت الہی میں آکر بادشاہت چھوڑ دی تھی بلخ کی بادشاہی عشق خدا میں آ کر چھوڑ دی اور ہم حضرت جی پانچ روپے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں ہم بیس سو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں اور آپ نے بلخ کی بادشاہی بادشاہت بادشاہانہ زندگی بادشاہانہ پروٹوکول چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر فقیرانہ زندگی اختیار کر لی آپ کے بڑے واقعات ملتے ہیں اور مجھے ان بزرگوں کے ساتھ بڑی عقیدت ہے کہ انہوں نے کیا کیا نہ کیا انہوں نے اللہ کی محبت میں آ کر وہ وہ کام کیے کہ آج اگر ہم اس کو پڑھیں یا ہمیں سنائے جائیں تو ہماری عقل حیران رہ جائے تو یہ آپ کی ایک حکایت ملتی ہے کہ آپ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے جب اللہ سے محبت ہوئی تو آپ بازار سے گزر رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ دنیا دار دنیا میں مست ہیں دنیا مست ہے صبح آئی ہے کما کے نہ اللہ کا نام کہیں ہے نہ رسول کا نام کہیں ہے نہ خوف خدا کہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے دنیا مست ہے اور لوگ بے خوف جو ہے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں تو آپ بازار کے درمیان میں رک گئے وہاں پر کھڑے ہو کر نا دعا کر رہے گا اور رو رہے گا پاس ہی سے آپ کے مامو جان کا گزر ہوا اور کہنے لگے کیا کہ میرے بھانجے اے ابراہیم کیوں روتا ہے اور یہ کوئی جگہ ہے رونے کی مسجد میں جا کے بیٹھ کسی کونے میں جا کے بیٹھ علیحدگی میں جا کے بیٹھ وہاں پر رو یہ کون سی جگہ تو نے پکڑ لیا کہ بازار کے بیچ درمیان میں کھڑا ہو کے تو رو رہے اور کر کیا رہا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کبھی آسمان کو دیکھتا ہے کبھی لوگوں کو دیکھتا ہے وجہ کیا ہے کہنے لگا جی میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دنیا والوں کو دنیا میں مست دیکھا آخرت بھولے بیٹھے گئے قیامت کو بھولے بیٹھے گئے اپنی قبر کو بھولے بیٹھے گئے اپنی موت کو بھولے بیٹھے گئے تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں یہاں پر کھڑا ہو گیا اور میں رونے لگ گیا کہ یہ کیسے بندے گئے جو سب کچھ ہی بھلائی بیٹھے ہیں اس بے وفات دنیا کے لیے تو میں دعا کر رہا تھا اور صلاح کروا رہا تھا بھائی دعا کیسی کہ معاملہ درست ہو جائے اور صلاح صلح کروا رہا تھا عرش والوں ارش والے کے ساتھ فرش والوں کی زمین والوں کی آسمان والوں کے ساتھ آسمان والے کے ساتھ صلح کروا رہا تھا تو بات بنی کوئی تو کہنے لگے نہیں بات نہیں بن رہی چلے گئے اگلا دن آیا دو دن بعد تین دن بعد پھر وہی بزرگ قبرستان میں کھڑے ہو گئے پہلے بازار میں تھے پھر قبرستان میں آ گئے تو آپ کے مامو جان وہاں سے بھی گزرے دیکھا کہ آج پھر وہی معاملہ ہے ویسے رو رہے ہیں آسمان کو دیکھتے گئے زمین کو دیکھتے گئے رو رہے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے گئے لیکن اب جگہ بدل گئی ہے پہلے بازار تھا اور اب قبرستان گئے تو پھر پوچھتے ہیں اے ابراہیم آج کیا ہوا کہنے لگا آج بھی وہی معاملہ ہے آج بھی صلح کروا رہا ہوں آج معاملہ الٹ ہے پہلے سلا کروا رہا تھا فرش والوں کی عرش والے کے ساتھ آج صلح کروا رہا ہوں عرش والے کی فرش والوں کے ساتھ تو معاملہ کل بھی نہیں بنا اور معاملہ آج بھی نہیں بن رہا تھا تو آپ کے ماموں جان نے پوچھا کیسے کہنے لگا کل جب میں بازار میں کھڑا تھا تو دنیا کو مست دیکھا دنیا میں تو میں نے دعا کی اور صلح کروانا چاہیے لیکن کل معاملہ یہ تھا کہ کل عرش والا مانے بیٹھا تھا فرش والے نہیں مان رہے تھے کل عرش والا مانی بیٹھا تھا فرش والے نہیں مان رہے تھے اور آج حالت یہ ہے کہ آج فرش والے مانی بیٹھے گئے آج عرش والا نہیں مان رہا حضرت آج فرش والے تو مان گئے گئے لیکن آج عرش والا نہیں مان رہا تو صاحب یہ زندگی جو ہے نا یہ مختصر عارضی اور ختم ہو جانے والی ہے یہ ہر روز جو ہے نا برف کی طرح بگڑ رہی ہے ایک ایک سیکنڈ جو گئے ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے لیکن ہمیں موت کا خبر ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے خوف ہی نہیں ہے اور ایسے ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ حضرت جیسے ہم نے مرنا ہی کوئی نہیں ہے دنیا کما رہے ہیں حضرت دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کرنا کیا ہے دنیا کما کے کون ساتھ لے کے گیا کچھ کچھ بھی نہیں لے کے گیا سکندر پندرہ لاکھ مربع میل کا فاتح اکیس سال کی عمر لیکن آخر کیا ہوا خالی ہاتھ اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میری میت کو اٹھایا جائے نا تو میرے ہاتھ جو ہے کفن سے باہر نکال دینا اور پورے علاقے کا چکر لگوانا اور پیچھے ایک بندہ ندا کرے اور لوگوں کو بتائے کہ لوگوں یہ دنیا جس میں تم پھنس چکے ہو نا یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے دیکھو میں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے لیکن جاتے وقت حالت کیا ہے کہ آج میرے دونوں ہاتھ ہی خالی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا اور یہ آقا کریم علیہ حصہ لات آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت والے دن جو لوگ زمینوں پر بلا وجہ قبضہ کرتے ہیں جو دولت کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آکا کریم علیہ سلات و سلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے کے گلے میں جو ہے نا اس زمین کے ہار بنا کے نا ڈال دے گا توک بنا کے ڈال دے گا اس کی گردن جھک جائے گی درد ہوگا وہ اٹھا نہیں سکے گا کہے گا مولا مجھ سے یہ وزن نہیں اٹھایا جا رہا مجھ سے یہ وزن ہٹا لے تو خالق کائنات فرمائے گا دنیا میں تو تو بڑی محبت کرتا تھا جس مال و دولت کو اتنا پیار سے رکھتا تھا اور آج وہ سانپ کی شکل میں سامنے رکھا ہوا ہے لیکن اس وقت جو ہے ہم اس سے بھاگیں گے آج ہم اس کو پیارا کر کے رکھتے گئے تو حضرت جی یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی کسی سے بھی اس نے وفا نہیں کی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہے وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوا اور اس دنیا میں بھی اس کے وارے نہیں ہارے گئے اور حضرت جی میں کافی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کے نہ دس منٹ تنہائی میں بیٹھ کے اگر ہم سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اگر ہم تنہائی میں دس منٹ بیٹھ کے سوچیں کہ حضرت ہماری تنہائیاں کیسے گزر رہی ہیں ہم اپنے گرے میں میں جھانکیں کہ حضرت ہم نے سارا دن کیا کیا آج ہم نے سارا دن کس کو یاد کیا صبح سے لے کر شام تک حضرت جی ہر چیز ہے لیکن کہیں پہ اللہ کا نام نہیں ہے کہیں پہ اللہ کے رسول کا نام نہیں ہے وجہ وجہ ہم موت کو بھولے بیٹھے گئے ہم اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے گئے اور حضرت جی وہ وقت قریب ہے جب تیرے پیروں کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے جب تیرے ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی جب ہولے سے تیری آنکھوں کی پلکوں کو بند کر دیا جائے گا پھر تیرے اوپر تیرا خود کا بھی اختیار نہیں ہونا نہ تیرا آنے پر اختیار ہے نہ تیرا جانے پر اختیار ہے تو پھر اکڑ کس بات کی ہے اللہ رب اللہ ترشاد فرماتا ہے کہ اے بندے مرنے کے بعد جو ت نے سنا اس کا بھی سوال ہوگا جو ت نے دیکھا اس کا بھی سوال ہوگا جو نے کیا اس کا بھی سوال ہوگا اور پھر رب ربطالیٰ فرماتا ہے کہ تو زمین پر اکڑ کے کیوں چلتا ہے اکڑ تکبر غرور کس بات کا ہے ان کلن تخر کل کیا تو زمین کو چیر ڈالے گا یا تو آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے گا کچھ بھی تو نہیں ہے نا یار کچھ بھی نہیں کر سکتے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 وہ دس بار جواب دیتا ہے تو ایک بار آتا ہے وہ دس بار خوش ہوتا ہے حضرت کیوں پھر اس بارگاہ سے دور بھاگتے ہیں کیوں اپنے معاملات درست نہیں کرتے کیوں موت کو یاد نہیں کرتے کیوں موت کو بھولے بیٹھے ہیں حضرت آنے کا تو پتہ ہے ہر بندے کو جانے کا نہیں پتہ یار اپنے معاملات اچھے کیوں نہیں کر رہے آپ مرنا نہیں ہے ہم نے جانا نہیں ہے اس دنیا سے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 جس کا مفہوم ہے بزرگوں نے لکھا کہ ایک بندہ گنہگار نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا ہے ایک بھی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے رب تالا اس کو معاف فرما دے کیا ہوگا قیامت کے دن اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں کوئی نیک عمل بھی تو نہیں ہے نا جب نامہ اعمال کھولا گیا کوئی بھی ایسا عمل نہیں تھا جس وجہ سے اس کو جنت میں بھیجا جاتا گناہوں سے بھرا پڑا تھا کوئی نیک عمل نہیں تو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں رو رہے گڑ گڑا رہا ہے معافیا مانگ رہے لیکن کس نے سننی ہے جب دنیا میں تھا تب تو تم نے اس رب کو یاد نہیں کیا مرنے کے بعد یاد کیا تو کس فائدہ تو وہ معافیا مانگ رہے پھر اچانک سے نا آرڈر بدل جائے گا پہلے اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے اچانک سے رخ بدلیں گے جنت کی طرف بندہ بڑا پریشان ہوگا فرشتوں سے پوچھے گا کہ بھائی میرے تو نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی حکم جہنم ہوا تھا مجھے جہنم لے چلے تھے پھر اچانک یہ رخ بدل دیا اور جنت کی طرف لے چلے وہ یہ کیا معاجرہ ہے تو فرشتے کہیں گے کہ ہم تو آرڈر کے محتاج ہے بھائی جہنم کا آرڈر تھا جہنم لے چلے تھے جنت کا ہوا تو ہم جنت لے چلے ہمیں تو وہاں سے جو آرڈر ملتا ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو ایسا کر تو ادھر ادھر رجوع کر وہاں سے تجھے پتہ چلے گا کہ یہ آرڈر کیوں بدلا تو پھر وہ گنہگار بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے بار تعالیٰ چنگا کام تھے ساری زندگی کتا کوئی نماز کوئی بھی نہیں پڑھی کوئی اچھا کام نہیں کیا اور میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ داڑھی میں نے کوئی نہیں رکھی سر پہ دستار کوئی نہیں رکھی کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے میری میرے نام اعمال میں جس وجہ سے مجھے جنت بھیجا جاتا تو یہ کیا ہوا کہ اچانک سے آرڈر بدل گئے تو رب تعالیٰ فرمائے گا کیا میرے بندے کیا تو نے دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ رب جو ہے اپنے بندے سے ستر ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے این تو ایک رات سویا ہوا تھا تو کروٹ بدلی نہ چاہتے ہوئے کروٹ بدلی اور نہ چاہتے ہوئے تیرا کوئی ارادہ نہیں تھا تیری نیت نہیں تھی تو نے کوئی اس طرح کا عمل نہیں کیا ہوا تھا تو نے وضو نہیں کیا ہوا تھا تو مسلے پہ نہیں بیٹھا تھا تو سویا ہوا تھا کروٹ بدلی اور نہ چاہتے ہوئے تیری زبان سے ایک دفعہ نکلا تھا اللہ ایک مرتبہ نکلا اور ہم نے وہ تیرا یہ نام لینا قبول کر لیا اور تجھے ہم نے جنت کا داخلہ دے دیا اور میرے بھائیوں اگر نہ چاہتے ہوئے زبان سے اللہ نکل جائے تو وہ اتنا کرم فرما دیتا گیا تو حضرت صاحب اگر میں کسی نکر میں بیٹھ کے ہیں جی وضو کر کے تصویر پکڑ کے اللہ اللہ کی ورد کروں گا وظیفہ کروں گا پھر کتنا بڑا انعام و کرام ہوگا بھائیو وہ تو بڑا کریم ہے وہ تو ستر ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے لیکن ہم آتے نہیں ہیں ہم کبھی اس بارگاہ میں سر کو جھکاتے نہیں ہیں بس جی سرکار جب مریں گے تو دیکھا جائے گا اور ہر روز حضرت حقیقت جانے ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور ہمارے دل پر چوں بھی نہیں رینگتے اور ہمارا دل جو ہے نا خوف سے دہلے گا نہیں یار اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور یہ قیامت والے دن حضرت یہ قیامت والے دن جو بھی بندے یہ داڑیاں کٹواتے ہیں نا وہ تو پکڑے ہی جائیں گے لیکن جو داڑیاں کاٹتے ہیں نا وہ بھی پکڑے جائیں گے حضرت اور دیکھیں نا کتنا کتنا حضرت جی گستاخیاں ہو رہی ہیں کتنا ہو رہی ہیں اب جس نے داڑھی رکھی ہے اس کو بھی نہیں پتہ وہ داڑھی بنوانے جائے گا اب داڑھی کے بال کتنا بابرکت ہے اور یہ بھی میں نے ایک وظیفہ پڑھا تھا میرے ذہن میں کتاب کا نام نہیں آ رہا کہ جس بندے نے داڑھی رکھی ہو اور داڑھی کو کبھی اس نے کینچی نہ لگوائی ہو آ رہی ہے کینچی نہیں لگی کٹی نہیں ہے تو اس کی داڑھی کو دھو کر جو پانی لیا جائے گا نا وہ اگر اس عورت کو پلایا جائے جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو رب ربطالہ اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا اتنا بڑی شان ہے اس داڑھی کی تو ہر روز حضرت جی کتنا لوگ ہیں جو داڑھیوں کو کٹوا کے پھینک آتے ہیں روڑیوں پہ رو پھر رہی ہوتی ہے داڑیاں اور یار سنت رسول ہے اور حشر کیا ہو رہا ہے پکڑ تو ہوگی نا پھر پوچھا تو جائے گا نا حضرت کہ تم نے کیا کیا ہے ارے نہیں ہے وزن اس کا کچھ بھی وزن نہیں ہے اس کو رکھ لینا ہی اچھا ہے وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سنگیہ ایک ککھ رکھ لے میں پوچھا حضرت کیوں جی تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ سنگی ایک ککھ رکھ لے کل نو تیرا بھی ککھ رہ جائے گا آج یہ تین کے رکھ لے کل کو تیرا بھی کچھ رہ جائے گا حضرت کیا کرنا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی حضرت یہ داڑھی کٹواتے کیوں ہیں وہ یار ہم ہر روز کٹواتے ہیں یہ ہر روز آ جاتی ہے نہ وہ مڑ رہی ہے نہ ہم مڑ رہے ہیں تو یار رب تعالیٰ نے جیسی انسان کی بناوٹ بنائی ہے کیا وہ صحیح نہیں ہے رب تعالیٰ نے عورت کو جیسا بنایا اس کو ویسا رہنا چاہیے رب تعالیٰ نے مرد کو جیسا بنایا اس کو ویسا رہنا چاہیے رب تعالیٰ نے مرد کے چہرے پر زینت رکھی ہے داڑھی تو داڑھی کو رکھو یار ہر روز کٹواتے ہو ہفتے بعد پھر آ جاتی ہے کیوں ضروری ہے حصہ ہے کتنی بار کاٹو گے ایک دن خود کٹ جاؤ گے حضرت اس نے نہیں ہٹنا اگر وہ نہیں ہٹ رہی تو تو ہٹ جا وہ آنے سے نہیں ہٹ رہی تو تو کٹوانے سے ہٹ جا رکھ لے اس کو کچھ نہیں ہوتا کل کو ہو سکتا ہے انہیں بالوں کی وجہ سے ہماری بخش ہو جائے تو حضرت اگر ہم اس بارگاہ میں آئیں گے نا اگر ہم یہاں پر اپنے گناہوں سے معافی مانگی تو رب تعالی نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ میرا بندہ سمندر کی جھاگ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ گناہ کر کے میری بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے تو میں اس کو معاف کر دوں گا جتنا مرضی گناہ کر لے اس نے وعدہ فرما رکھا ہے اور حضرت آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے بند نہیں ہوا ابھی ابھی توبہ کا در کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے گناہ ہو جاتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے لیکن رب تعلیمی جو تو وعدہ فرما رکھا ہے جب گناہ ہو جائے آ کے معافی مانگ فوراً معافی ملے گی ایسے ہی ایک بندہ حضرت موسی علیہ صلاح و سلام آج یہ ہمارے اوپر قحط پڑا ہے نا اس کی وجہ جو ہے نا وہ حضرت دی یہ ہے کہ حضرت موسی علیہ صلاح و آپ کی قوم پر نہ قہط پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تو کچھ بندے حضرت موسی علیہ صلاح و کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے رب کے کلیم کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی بارش نہ ہونے کی وجہ سے سبزہ سوکھ گیا ہے ہمارے جانور سوکھتے جا رہے ہیں ذریعہ معاش ختم ہوتا جا رہا ہے قاہت بڑھ رہا ہے تو ذرا آپ مہربانی فرمائیں کوئی دعا فرمائیں اللہ رب العزت باران رحمت عطا فرمائے تو حضرت موساری صلاحت وسلام نے اپنے بندوں کو ساتھ لیا اور ایک صحرا میں گئے کہ ہم یہاں پر نماز استثقاء ادا کریں گے بارش کی نماز اس کے بعد دعا کریں گے رفتالہ رحمت فرمائے گا تو ویسے ہوا کھلے میدان میں گئے آپ کی قوم کے بندے بھی ساتھ نماز پڑھی ہاتھ اٹھائے باران رحمت کے لیے تو آواز آئی کہ اے موسا تیرے اس مجمع میں نا ایک بندہ ایسا ہے جس کو چالیس سال ہو گئے ہیں کبھی میرے در پہ نہیں آیا کتنے چالیس سال میرے در پہ نہیں آیا اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور ہماری نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نے بارش روک دیا ہے تو ایموسا اس بندے کو باہر نکال اور اس کو بول کے اپنے گناہوں کا اقرار کرے بارش پر سے حضرت موسیٰ علیہ و سلام نے اعلان فرمایا کہ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس کو چالیس سال ہو گیا کہ اس نے کبھی رب کی بارگاہ میں آ کر سر نہیں جھکایا اور حضرت وہاں پر ایک بندہ ہے جس نے چالیس سال سر نہیں جھکایا اور رحمت کی بارش نہیں بس رہی اور یہاں پر تو حضرت محلے بھرے ہو گئے یہاں پر تو کلونیاں بھری ہوئی ہیں حضرت مسجد کے ساتھ گھر ہوتا ہے لیکن توفیق سجدہ نہیں ہے مسجد میں نہیں آتے تو حضرت موسیٰ علیہ صلاحۃ وسلم واض فرما رہے تھے کہ اگر سجدہ نہیں کرو گے عبادت نہیں کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئے گا تو ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا حضرت جی میں تو ہر روز رب کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا ہوں اور اس کی نعمتیں ہر روز میرے اوپر بڑھتی جا رہی ہیں مال تھا بڑھ رہا ہے اولاد تھی بڑھ رہی ہے ایک گھر تھا دو ہو گئے ہیں کاروبار چھوٹا تھا بڑا ہو گیا ہے نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہوں لیکن اس کی نعمتیں اس کی رحمتیں بڑھ رہی ہیں حضرت مسئلے صلاحات وسلام بڑے پریشان ہوئے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کی کیا باری تعالیٰ میں لوگوں کو ڈرا رہا تھا تیری بارگاہ میں لا رہا تھا تو ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نافرمانی فرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہوں اور اس کی نعمتیں مجھ پہ ہر روز بڑھ رہی ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا تجھے نہیں پتہ کہ وہ جو بندہ ہے نا اس وقت دنیا کے سخت ترین عذاب میں میں نے اس کو مبتلا کر رکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام نے عرض کی کہ بار تعالیٰ وہ کیسے تو اللہ حرب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں جس بندے سے ناراض ہوتا ہوں نا جس بندے کو میں اپنے در پہ آنے نہیں دیتا جس کا آنا مجھے پسند ہی نہیں ہے میں اس سے توحفے کے سجدہ چھین لیتا ہوں اس کو میں اپنے در پہ آنے ہی نہیں دیتا کہ یہ میرے در پہ آئے نہ اگر وہ مجھ سے دعا کرے تو میں فوراً قبول کر لیتا ہوں کہ اس کا مانگنا بھی مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ مجھ سے مانگے بھی نہ اس کی آواز بھی نہ آئے تو حضرت اگر آج ہم سجدہ نہیں کر رہے عبادت نہیں کر رہے اور اس کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں تو سمجھ لیں ہم بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہیں رابطہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں آئے تو حضرت اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ کون سا ایسا عمل ہے جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سے سو توفیق سجدہ چھین دی اور ہمارے اوپر مال بڑھ رہا ہے اور حضرت ہم خوش ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں اچھی گھڑی ہیں. ہمارے پاس کپڑے اچھے ہیں اسٹیٹس اچھا ہے کوٹھی ہے بنگلہ ہے گاڑی ہے نام ہے یہ کچھ نہیں ہے حضرت ہم دنیا کے بہکاوے میں آ گئے ہیں حضرت جی بات اس دن بنے گی جب اس بارگاہ میں ہمارا نام ہوگا جب وہاں سب کچھ مانا جائے گا یہ تو عارضی ہے آج ختم ہو جائے حضرت جی کوئی نہیں پتہ آج گھر کے باہر نکلا ہوتا لکھا ہوتا نا کہ یہ یہ فلاں ملک صاحب کا گھر ہے یہ فلاں جناب گجر صاحب کا گھر ہے کل تو فوت ہوگا پھٹی بدل جائے گی یہ کسی سے وفا نہیں کرتی حضرت یہ مال و دولت ہے یہ عذاب الٰہی ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے تو یہ رضاء الٰہی ہے مگرنہ یہ سب سے بڑا عذاب ہے تو حضرت موسیٰ علیہ و آپ نے حکم دیا کہ جو بھی بندہ چالیس سال سے نافرمانی کر رہا ہے وہ اس مجمع سے باہر ہو جائے اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے رحمت کے بارش نہیں برس رہی تو حضرت تو جس نے گناہ کیے تو اس کو تو پتہ تھا کہ میں ہی ہوں چالیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا حضرت رب کی بارگاہ میں نہیں آیا تو اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اب ادھر سے حضرت موس علیہ صلاحۃ و بار بار اعلان کر رہے ہیں جو بھی گناہ ہے مجمع سے باہر ہو جائے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے جس وجہ سے یہ عذاب آیا ہے اب وہ جو بندہ تھا اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہل رہا اس کو پتہ چل گیا کہ میں ہوں میری پکڑ آ گئی ہے تو اس نے نا کپڑا لیا ہوا تو اس میں منہ چھپایا اور منہ چھپا کرنا اس وجہ سے اور میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے اس نے منھ چھپایا کہ اگر آج میں یہاں پر سامنے آ جاتا ہوں تو میرے بھائی میرے بیٹے میرے بھتیجے ماموں خالو سارے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے اگر میرے اعمال کھل گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی تو میرا کیا بنے گا حضرت اس نے منھ چھپایا اور اندر ہی اندرنا توبہ کرنے لگا معافی مانگنے لگا کہ باری تالا چالیس سال پردہ رکھا ہے آج پردہ کیوں اٹھانے لگا ہے چالیس سال پردہ پائی رکھے ہے تو آج پردہ کیوں اٹھا رہا ہے آج بھی معاف کر دینا تیرا بندہ ہوں گنہگار ہوں معافی مانگتا ہوں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا ہین جی چالیس سال کا گنہگار بندہ ابھی اس نے معافی مانگی اور حضرت حقیقت بات ہے اگر ہم کہیں پر کھڑے ہوئے ہوں کوئی زور آور بندہ ہمارے اوپر چڑھ جائے ہماری غلطی ہو وہ ہمارے اوپر چڑھائی کر جائے ہم نیچے ہو جائیں یار معاف کر دے یار اگے تو نہیں کروں گا معاف کر دے کر دیتا ہے نا معاف چھوڑ دیتا ہے نا ہم بیٹھ جائیں نیچے اور کہیں یار معاف کر دیں یار تیری مہربانی وہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اگر ہم اس بارگاہ میں آ کے جھک جائیں گے معافی مانگیں گے تو کیا وہ رب معاف نہیں کرے گا وہ تو بندہ معاف کر دیتا تو رب نہیں معاف فرمائے گا تو وہ بندہ بھی ویسے معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ باری تالا چالیس سال پردہ رکھے اور آج پردہ کے اٹھانے لگا ابھی بندہ نکلا کوئی نہیں ہے سارا مجمعہ ویسے کا ویسا گیا اور بارہان رحمت جم کے برسے. حضرت موسیٰ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور عرض کیا کہ بار تعالیٰ ابھی تو وہ بندہ اس مجمے سے نکلا ہی نہیں ہے ابھی اس نے اپنے گناہوں کا اقرار ہی نہیں کیا اقرار جرم کیا ہی نہیں ہے کوئی بندہ نکلا ہی نہیں تو بارانے رحمت برسنا شروع ہو گئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسا جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رکھی تھی ہم نے اسی کی وجہ سے بارش برسات دیا ہم نے اسی کی وجہ سے بارش برسات دیا, برسا دیا تو حضرت موسا رہی سلاۃ وسلم عرض کرتے ہیں کہ بار تعالیٰ اتنا جلدی توبہ قبول ہو گئی اتنا جلدی تو رب ربطعیٰ نے فرمایا کہ اے موسا وہ جو ہمارے ساتھ دوری اختیار کرے ہوئے تھا آج اس نے ہم سے دوستی کر لی ہے اس کی میرے سے دوستی ہو گئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ صلاح وسلام نے عرض کی کہ باری تعلیٰ ذرا اپنے اس دوست کا دیدار تو کروا کہ وہ تیرا کیسا دوست ہے کہ ایک لمحے میں اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہی رحمت جم کے برس رہی ہے تو رب تعالی نے فرمایا کہ اے موسا اگر میں چاہتا تو میں بتا سکتا تھا کہ فلاں بن فلاں اس کو نکال کے باہر کر میں کہہ سکتا تھا میں نے تو تب اس کا پردہ نہیں کھولا جب وہ ہمارا گنہگار تھا ہمارا مجرم تھا آج وہ ہمارا دوست بن گیا تو آج کیسے تیرے سامنے ظاہر کر دوں کہ فلاں بندہ تھا اوہ حضرت اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی اس رب نے ہمارے اوپر پردے ڈال رکھے گئے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے گئے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے لیکن تو نے کبھی چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح حضرت جی ادھر سے تو وفائیں برابر آ رہی ہیں ہم بے وفا ہو گئے ہم بھول گئے ہیں سب کچھ اس کی عطائیں بھول گئے ہیں اس کی رحمتیں بھول چکے ہیں میرے بھائیو اولیاء کرام کی تعلیمات یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا اللہ اور اس کے رسول کے در پر حاضر ہونا پانچ وقت حاضری لگوانا یہ ان کی تعلیمات تھی اللہ رب العزت جو بھی یہاں پر بیان ہوا ہے مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سجدہ عطا فرمائے ر مالجیابلاغ المبین